О 7.50 журналісти Суспільного побували на кінцевій зупинці громадського транспорту у Шевченківському районі. Тут чекали на транспорт десятки людей. Водії маршрутних таксі розповідають – стоячих пасажирів не беруть, у транспорт пускають лише в масці. «Ні, без масок не беремо і по міста. містам». «А може там антисептики теж не, не придумали ще? Чи знаєте, буде, можливо, буде пропуски? Вам розповідали? Да, розповідали, що з понеділка, з понеділка будуть пропуска. Масочка заходить. Якщо не, заходить, не в масках, то приходься говорити що поділи. Проте водій маршрутного таксі номер 89 все ж таки пустив людину в маршрутку і без маски. Ну, отсюди добираюсь 20 хвилин. А от коли їду домой, добираюся 2 часа. Аби перевірити, чи беруть водії пасажирів лише за кількістю сидячих місць, журналісти Суспільного приїхали на зупинку громадського транспорту на вулиці Іванова. За півгодини, поки знімальна група Суспільного перебувала на цій зупинці, порушень карантинних обмежень не зафіксували. Натомість запоріжці поскаржилися на те, що дістатися на роботу їм складно. Жахливо. я вже жду дітей та полчаса, як Жахливо. Я вже чекаю півгодини мінімум. Мене цікавить 89-ка, 82 друга, четвірка. Всі забиті, тільки сидячі, не беруть. Це жахливо. По-друге, холодно, погода така. З восьмої години чекаю. На міському транспорті сподіваюся влізти, бо ходить дуже забитні. Люди їдуть в місто, хто з приватного сектору, хто з Шевченківського, хто звідки. Ну а транспорту мало. Тільки сидячі місця і тут середина маршруту. Складно. Згідно з обмеженнями червоної зони, від сьогодні громадський транспорт Запоріжжя має працювати без змін із дотриманням маскового режиму, а також перевезення пасажирів лише за кількістю сидячих місць. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчаненко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.